Välkommen Lennart för att prata om Wikipedia. Då undrar jag hur är det egentligen? Kan man använda Wikipedia för att till exempel arbeta med sitt examensarbete? Ja, det tycker jag. Jag tycker Wikipedia är ett bra ställe. Framförallt som utgångspunkt. Man kanske inte ska använda Wikipedia som en referens eller källa i sitt examensarbete. Men som en plats att, att börja på. Att börja titta på. Så att, att skaffa sig lite. Vad handlar det här ämnesområdet om? Eller det här begreppen som jag tänker använda. Vad, vad handlar det om? Och om jag då söker på Wikipedia så finns det oftast så att den, längst ner i botten så finns det ett antal referenser. Finns inte det? Då är det ingen bra artikel att använda överhuvudtaget. Eh, för då vet man inte var informationen har kommit nej, ifrån. Nej. Nej. Eh, men finns det lite referenser så kan man ju klicka sig vidare och använda dem. Eh, för att fördjupa sig. För mm. Finns det referenser så blir ju Wikipedia en andrahandskälla. Och det ska man ju aldrig använda nej. egentligen. Va? Jag tänker på det här med referenser kontra läsanvisning. Jag brukar beskriva det så att eh, eh, när man bara lägger till en referens inom parentes och mm. inte förklarar vad den säger, eh, den referensen, den tolkningen jag har gjort eller vad har jag läst där, eh, utan bara Olsson säger att, ja. eh, det här står hos Nilsson. Mm. Då är det en läsanvisning. Mm. En, en korrekt referens, den har ju med sig vad säger den texten som jag refererar till? Vad innehåller det? Vad är det jag mm. vill använda av det som stöd för det jag skriver? Mm. Då, då blir det en referens. Ja, jag tänker vi hade ju det där exemplet med Quito, huvudstad i Ecuador. Ja. Och syreupptagningsförmågan, till exempel hos idrottsmän som ligger under träning på hög höjd mm. och då så sa du att själva upplysningen att Quito är huvudstad i Ecuador ja. det kan man säga är, det, det är en faktauppgift ja, den kan man hitta på Wikipedia ja. mm. och att den är, kanske den ligger högt väldigt högt, 4000 meter över havet mm. och lite sådana fakta kan man ju hämta eh. och det kan man ju kanske referera till men när det sedan då gäller, mm. eh, om man ska resonera om att eh, idrottsmän är eh, i och tränar, då behöver man kanske ha ett annat material, om vi kallar det lite vetenskapliga mm. artiklar som yeah. handlar om, om syrupptagning och så vidare. Men då det hittar jag kanske inte direkt på Wikipedia, Nej. men jag kan börja det som ingång för att hitta de andra delarna. Yeah. Det som gör att det inte egentligen blir så mycket att ha mer än att det är fakta, det är ju fakta för att det här är det... Alla de användare som då har skrivit om Kito eller om de har skrivit mm. om, om begreppet blogg eh, i den svenska versionen eh, så är det ju det som är kvar när de som har skrivit och andra har raderat och några har lagt till nytt och man har raderat annat. Det som till slut blir kvar det är en kärna som det på något vis är är konsensus om ja. och det är ju ingenting som tar ställning för eller mot eller kan användas i någon form av argumentation som man skulle vilja göra i ett examensarbete eller ett annat skrivarbete mm. som jag gör och då handlar det om att leta reda på var kommer det här ifrån ja, ja. något lite mer ja. som kanske jag menar man hittar inte på Wikipedia att, att blogg är inte bra eller blogg är ett jättebra verktyg för skrivträning och så vidare. Det, det hittar jag inte, de ställningstagarna Nej. eller undersökningar, det finns inte det. Men att diskutera vad, vad begreppet blogg står för och mm. där kan jag kan nog hitta det. Jag tänker på, ja då kommer vi nästan in på det här nästa fråga, hur, hur, hur ser du på det här med trovärdighet? Vi pratade ju om att man ska försöka kanske hitta en person bakom eller? Det går ju alltid att gå och titta på vem eller vilka som har varit inne och editerat i den här Wikipedia-artikeln mm. och man kan också klicka in sig under fliken diskussion för att se har de resonerat och haft åsiktsutbyte kring mm. det som står där. Men framförallt är det igen tillbaka till de referenser och källor som anges i själva Wikipedia-artikeln ja. att de är mera värda för den som skriver än själva, själva Wikipedia-artikeln mm. men det är en jättebra ingång Ja, man kan använda mm. det som en ingång Alla använder ju Wikipedia Hur använder du själv Wikipedia? Skiljer du mellan privatpersonen Lennart och läraren Lennart när du använder Wikipedia? Ja, det kan väl säga att jag gör. Mm. På så sätt att jag använder kanske inte Wikipedia som, som läraren. Så jag, är ju inte, kanske, jag använder inte sån referenser. Men jag kan tipsa om, som vi varit inne på det här med om man ska skriva om, om bloggar. Ja. Så är klart att det går att söka på Wikipedia-blogg. Och ännu hellre på blogg på den engelska versionen för det är betydligt fler engelsktalande eller engelskskrivande som in och skriver och det kan man bara titta går man in på svenska mm. eh, blogg på Wikipedia så finns det sex källor ja. eh, in, där skiljer nu. det sig ja, och, och den engelska en bit över hundra källor ja. och, och med hundra källor då kommer man att komma ganska långt och komma djupare ner och bort från själva Wikipedia-artikeln mm. Som privatperson så är jag inne så fort det är någonting. Eller eh, vem är den här personen som jag ser på Så ska det låta? Eh, så, så går man ju in på Wikipedia och ja, får reda på ja. liksom en, en, en, en lista över att eh, han eller hon är mm. född där och där. Och har varit med på de här musikalerna och lite sånt ja, där, Så att ja. man får lite bakgrundsfakta kring personen. Ja. Eh, bara lite grann. Att veta lite mer, mm. då använder jag Wikipedia privat. Ja. Mm. Du har redan varit inne på det. Ska man använda sig av ja, den svenska versionen eller den engelska versionen att den engelska är naturligtvis mer utbyggd. Mm. Men, men finns det något fall där man kanske ska använda den svenska versionen? Vi pratar om uh, Norrlands inland. <laughs> ja. Vi pratar om det här förut. Till det... exempel, det finns ju. Det är klart att. Eh, Fall. <laughs> det är inte möjligt, jag har inte tittat, eh, men det är kanske inte är så stor sannolikhet att eh, det är utförlig information om Jokaservi i eh, den engelska eller den spanska versionen. Men i den svenska så finns det säkert en, en artikel om mm. Jokasjävi. Och det finns ju sånt som är så att säga typiskt. Eh, Språkrelaterat, om ja, man så säger: då ja. att det finns kanske ingen anledning att skriva om om eh, Norrlands inland eller någonting ja. sådant i, i många av de andra. De engelska brukar vara ändå eh, det som är det mest sammanfattande. Ja. så att, Det är inte möjligt utan man skulle kunna hitta artiklar om i Särby eller i, i den engelska. <när> Nej. Om man nu väljer att, att använda. Wikipedia som referens Än då Att jag har hämtat mina fakta därifrån eller Så ja. Så Är det ju så att Alla kan, inte alla, men, mm. men De som vill kan vara inne och editera en Wikipedia artikel Det betyder att de här ändras ganska ofta ja. Frekvent Så här och då handlar det om Att jag Inte ska referera till en, en ett, ett föränderligt material och då igen så handlar det om att mm. skriva vad är det jag hämtar. Men sen om man tittar på Wikipedia i menylisten till, till vänster. Så ner under verktyg så finns det citera den här artikeln. Om jag går in där då får jag hjälp med lite grann hur det ska formateras. Men det jag får som är unikt det är det här versionsnumret. Ja. Just den här artikeln, den jag tittar på. Om den sedan ändras imorgon. Mm. så har jag fortfarande kvar så att när man klickar på den länken som jag levererar i min källförteckning och klickar på den länken, då hamnar man inte på den artikeln som ligger uppe på Wikipedia idag utan Nej. på den som jag tittade på yeah. istället för att, så att säga, bara skriva ett blogg eh, Wikipedia så hämtar jag den, citerar den här artikeln, mm. då är det just den jag tittar på, yeah. det är viktigt att lära sig att hitta de delarna mm. där Sammanfattningsvis kan vi väl säga att, att eh, Wikipedia, blir precis som ett bibliotek som vi sitter i, är, är att man kan använda det som en ingång. Du hade en liknelse att man, när man går in i ett bibliotek så är man ju inte ute efter alla ämnesområden på en gång, utan mm. man fokuserar ju på ett ämnesområde. Mm. Jag vet inte om man får kalla att Wikipedia är som eh, bibliotekarien. <laughs> som kan vara den första som jag frågar, eh, var hittar jag grejer om det här? Ja. Då får jag ju hänvisning till vilken hylla jag kanske ja, borde precis. gå och leta. Det finns det lite spännande böcker som du kan ta del av och titta själv där, eh, för, ja. förmodligen som svar. Och går jag in på Wikipedia så får jag också lite tips, var ja. kan jag hitta mer information ja, precis, om det här? Ja precis, att man kan ja. använda det som en ingång. Mm. Precis som man kan använda Wikipedia, eller eh, förlåt bibliotekarien, som ett stöd <laughs> i att, var hittar jag min information? Yeah. Så kan jag använda Wikipedia som en första ingång och sen ut till den som egentligen kan uh, använda uh. sidan. Tack Lennart för kloka synpunkter på Wikipedia.